ومفوض حزب الله أمام المحكمة العسكرية مفوض حزب الله؟ طلب الاستماع طلب الاستماع إلي تكرا معينه بس عشرة صغير اللي يعني بدو يستمع للسيد حسن نصر الله قبله غلط غلط غلط غلط وكذب كذب كذب كذب طيب. هيدا كله السيد حسن يقدر يطلع من ورطه وإيام كنيسة سيدة النجاة تولد مية بالمية اجتمعت الحكومة ما عملت مثل ما بده حزب الله ب 14 شفنا اللي شفناه، لا كمين ولا مؤامرة ولا تأنيس ولا بلوت هن اللي كان بدهم يعملوا سبع ايار من جديد تيوقفوا التحقيق العدلي. كيف؟ لانه تفاهم مرمخايل هو اللي عطى اذا بدك غطى لبناني منه قليل ابدا لحزب الله، مسؤول بمعنى على انه خلى حزب الله ينفش بهالشكل تيقدر يفكر يفرض رأيه على كل اللبنانيين بكل شيء وبغض النظر عن كل شيء، إنه في مكان ما مبين بالتحقيقات إنه حزب الله له عليه بانفجار انفجار المرفأ، فادي سوين ما بدنيه وطارق البيطار ما بدنيه، بكون ما شخص معين، بكون ما بدنا حزب الله بأعماله من سنة 2005 لهلا أكبر تهديد لكل اللبنانيين، أكثر مشروع يتناقض مع المسيحيين في لبنان هو مشروع حزب الله. بلشت برفيق الحريري سنه 2005 وانتقلت لكل شهداء ثوره الارز ورجعت عملت سبع ايار او كله سوا القوات عملته ما هيك، رجعت انتقلت للغزوات المختلفه، غزوه شارع من سنتين ثلاثه، امبارح غزوه مغدوشية معلمه، او اول امبارح غزوه مغدوش، امبارح غزوه عين الرمان وغيرها من الغزوات وراحت كمان على خلد القوات وهي اللي فت على ما هيك؟ مشان هيك بدها حرب اهليه، اللي استاذ مرسي كيف شو بده يقول بيقولن كنت تموتوا هيك عببلاش بيقولن إن انه ما قدرنا شلنا المحقق العدلي وقفنا التحقيق العدلي لازم يكون في عدو في مكان ما واختلق كل هالقصه وعلى انه في كمين والكمين عاملينه القوات اللبنانيه عملك زعيم مش بس على المسيحيين بل على السنه كمان يعني هذا كله الفضل لسيد حسن <تصفيق> <تصفيق> باستثناء البيئه الحاضنه المباشره لحزب الله أربع ملايين لبناني معنا بيقضلوا واحد، بيقضلوا اثنان، بيقضلوا خمسة، بيقضلوا عشرة بس ما راح يقدر يقتلوا أربع ملايين لبناني نحن عنا ثلاثين خمسة وثلاثين ألف حزبي، حزبي، حزبيين أوه مش بلحظة بيلبسوا بدلات يعني هلأ يعني. إذا حدا إجي عليك بقى عبيتك أنت أستاذ مرسل شو بتعمل؟ نعم <تصفيق>